По команді Вільямс. Вона мала б стати темною конячкою. І так воно, в принципі, вийшло. Валтері Ботас провів чудову кваліфікацію, фінішував теж на високій п'ятій позиції. І загалом показав, що у команди є хороший потенціал. Він теж провів два підстопи в гонці. І нібито Тут проблеми із гумою були вирішені, але водночас Філіпа Маса, який в кваліфікації до фінального сегменту вів боротьбу за топ-трійку, потім не зміг покращити на вирішальному колі, Філіпа Маса всю гонку провів в боротьбі із суперниками. Він провів гонку з трьома підстопами, тобто сам Філіпе чомусь не може змусити Гуму працювати довше, ніж це робить його напарник Валтері Ботас. І якщо вже говорити про проблеми команди, то, я думаю, їх треба розмежовувати. Це проблеми самого Філіпа і а, проблеми загалом. Тож з Гумою, напевно, це більше стосується самого Маси. І ці три підстопи його викреслили із претендентів на топ-п'ятірку. Наступна гонка Монако і Філіппе Маса там ніколи не був суперуспішним. Він одного разу був близьким до перемоги, був подіумом, але вже у цій фазі сезону, схоже, Валтері Ботас починає перебирати на себе роль лідера команди. Принаймні, якщо Маса й надалі буде ось так виступати нерівно, то у Валтері, про якого вже говорять, що на нього поклала око команда Макларен, мовляв, Рон Деніс полюбляє фінів і з, ним, з ними у нього хороша історія виступів в команді, тож Валтері може бути одним із претендентів. Вже про це говорять. Ну і загалом, я б сказав, що оцінювати результат команди Вільямс за десятибальною шкалою, я б поставив 6 балів команді загалом, Валтері на 8 напрацював. Ну, а маса і завалив весь цей результат, тож поки що є одна слабка ланка в команді, яка не дає їй за тих чи інших причин це або помилка на підстопі, або якісь проблеми на старті. Нехай Маса й добре стартує, але поки що саме в Філіппі Масі цей брак очок, який не дозволяє команді «Вільямс» боротися за трійку в купу конструкторів.